احكي لنا شو صار مع عهد يعني الساعة 3:00 وبين الـ 3:00 والـ 4:00 صباحا اقتحمت من الجيش الاحتلال الصهيوني مع خرس الحدود وقاموا باعتقال عهد وتخريب محتويات البيت وقلب كل شيء على بعضه ومصادرة أجهزة ال... الاتصال والكمبيوتر وآلات التصوير وكانوا يعني شديدي العنف وكانوا وقحين في التعامل معنا ومن ثم اقتدوها الى جهه مجهوله لا نستطيع ان نحددها بالضبط حسب ما نعرف انها في مركز شرطه بنيامين واثناء توجه إلى لمركز شرطه بنيامين ل لتكون معها لكونها قاصر ويجب ان يكون احد والديها قاموا باعتقال الام والان الام والبنت معتقلات في معسكر بنيامين. طيب شو رايك حديث الاعلام العبري عن تحريض عهده انها ضربت جندي؟ يعني ال العبري هو جزء من مكونات الاحتلال الصهيوني وبالتالي هو يريد أن يسوق دعاية جيشه ومخابراته وأمنه، وبالتالي هذا الجندي اللي كان يريد أن يصوره كأنه إنساني هو لم يكن إنساني هو كان مصدوم لأنه قبل بعشر دقائق كان قد أطلق النار على طفل عمره 14 سنة وكان في حالة وهو لا في في غيبوبة وهو يعني كان مصدوم أكثر منه كان يحاول أن يمرر أنه يمارس شيء باخلاق. طب لما اعتاقوا عهد اه اعتدوا عليها او عملوا يعني عهد ما ما شفتهم مش اعتدوا عليها عمل لكن اعتدوا على محمد وامه وكلنا اعتدوا علينا ليش اعتدوا على محمد لانه حاولوا ياخذوا التليفون منه بالقوه وابتداوا هجموا عليه لما رفض يعطيهم اياه وانتزعوا منه بالقوه صدر الاجهزه صدر اجهزه التليفون والكمبيوتر واللابتوب ومجموعه كاميرات كما ترون جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحم منزل عهد التميمي واعتقلها وكما ترون قد خرب المنزل وخرب الغرف وقد كما تشاهدون دمر الغرفة واعتقلها فقط لسبب واحد وهو أنها لم تريدهم أن يدخلوا إلى منزلها لأنهم كانوا يريدون إطلاق النار عن سطح منزلها وهذا كان السبب لإعتقالهم للطفلة عهد التميمي لكننا من هنا ننقل رسالتنا كشعب واحد وقت وكأطفال فلسطين أننا باقون هنا وصامدون مهما فعل الاحتلال الإسرائيلي باقون هنا وسنبقى ندافع عن وطننا فلسطين حتى نتحرر وحتى تكون دولتنا فلسطين وعاصمتها القدس الشريف